ایوری ون اور آج کے بلاگ میں ہم صبح مارننگ میں اٹھتے ساتھ ہی ہم نے پیا اور اس کے بعد بانڈے دھوئے بانڈے <laughs> دھونے کے بعد ہم نے کپڑے دھوئے کپڑے دھوئے کپڑے جب ڈال لیے دھو لیے اس کے بعد ہم نے ایک عدت ایک کھایا ایک پل اڑے ڈاکٹر اوے اور ساتھ ساتھ ہم کام مجھے کام کرتے کرتے ساتھ ساتھ مجھے نہیں تو میرا جو ہے نا اسٹیمنا لو ہو جاتا کے بعد ہم نے ایک ویڈیو سانگ ایڈٹ کیا اس کے بعد ہم نے کھائے پٹھے آئی مین ٹو سیٹ کہ ہم نے کھایا سیلیڈ اور ساتھ میںلن اور اس کے بعد ہم لمبی ٹانگ کے ریسٹ پہ چلے گئے سوئے نہیں لیکن ریسٹ کی اس کے بعد ہم لوگ کمپلین بنا باہر جانے کا اور ہم نے چیزیں خریدنی تھیں وہ اور پھر ہم روٹی کھانے چلے گئے روٹی بال کے رکھا روٹی کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا لگ رہا تو پھر ہم نے سیدھے جاتے ساتھ پہلے آئس لی اور آئس کریم لیتے ہی ہم گہرا آگے اور خیر آ کے مجھ سے تھوڑی دیر بھی صبر نہیں ہوا کہ میں صبر کر لوں تو میں نے فٹافٹ آ کے پہلے کھولی آئس پہلے اس کے اوپر ہاتھ صاف کیا مجھے یقین ہے کہ آپ کے منہ پانی ہارا ہوگا بٹ کیا اسی لیے تو میں نے لگائی ہے اور اس کے آئس کریم کھائی ہے آئس کریم کھانے کے بعد ہم لوگوں نے ریسٹ کی تھوڑی سی اور بلاگ ایڈٹ کیا آپ کے ساتھ بلاگ شیئر کیا اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میرا بلاگ دیکھا اینڈ پلیز سبسکرائب لائک اینڈ شیئر ہمارے ویڈیوز آئی ہوپ پلیز دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اینڈ تھینک یو سو اللہ حافظ Good night and take care. care.